Nemáte možnost odvozu nadměrného či nebezpečného odpadu do sběrného dvora? Využijte mobilní svozy, při kterých přijedou hradecké služby rovnou k vám. Jarní mobilní svozy odpadu začínají v Hradci Králové 12. března. Mobilní svozy odpadu slouží pouze pro občany města, Slouží pro odpady, které občané nejsou schopni přivést na zběrný dvůr. Pokud má někdo ty odpady naložené už ve vozidle, ve vleku, tak bych chtěl poprosit občany, aby odpady v tomto větším množství vezly rovnou na ten zběrný dvůr a nezaplňovaly kapacitu zbytečně, kterou máme stanovenou na ten mobilní svoz. Odpad bude postupně odvážen z 92 stanovišť ve všech částech města. Upozorňujeme občany, aby odpad přinášeli na stanoviště výhradně v určený den a čas příjezdu z vozových vozidel. V opačném případě vzniká na místě černá skládka, která může být nebezpečná například pro děti, které rády proskoumávají neznámé předměty. Při neodborné neoprávněné manipulaci s odpadem, který se nachází na těch stanovištích pro mobilní svoz, tak tam hrozí únik nebezpečných látek do životního prostředí, hrozí tam nějaké potenciální ohrožení pro obyvatele, případně pro domácí zvířata. V případě nebezpečných odpadů, jako jsou různé zbytky chemikálí, olejů a podobně, potřebuje obsluha vědět, s jakou látkou zachází. Mobilní svozy se bohužel staly také předmětem zájmu organizovaných skupin sběračů kovů, elektrospotřebičů a dalších věcí. Tyto osoby objíždějí stanoviště a pokoušejí se získat odpady, které lze následně zpeněžit. Při tomto rabování dochází ke znečišťování okolí stanoviště. Proto občany žádáme, aby své odpady předávaly pouze pracovníkům hradeckých služeb, kteří svoz zabezpečují. A novinkou při letošních mobilních svozech bude, že kolonu vozidel standardních doprovodí i vozidlo, které bude sbírat předměty, které se nemusí stát odpadem, které jsou využitelné kopětovnému použití. Toto vozidlo bude ty předměty sbírat a odvážet je do takzvaných reuse pointů, které jsou na všech čtyřech zběrných dvorech v Hradci Králové. Tyto předměty potom budou k dispozici k prodeji pro další občany. Výtěžek z tohoto projektu předáváme městským lesům za rok 2021. Jsme v rámci projektu Rejus neboli opětovného použití věcí vybrali kolem 70 tisíc korun. Při mobilních svozech nejsou přebírány odpady ze zeleně, stavební sutě, demoliční odpad a odpady z jakékoliv podnikatelské činnosti. Další informace a podrobný rozpis mobilních svozů naleznete na stránkách hradeckých služeb nebo na www.hradeckrálové.org.